Thank you. Hello YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright. So, hari ini kita ada lagi satu unboxing dan kali ini dia consider Model Geo Blaster, Geo Blaster. Dan adalah merupakan Geo Blaster yang banyak orang minati kerana dia jenis sniper dan sebelum ni ada juga brand brand yang sudah banyaklah orang memiliki seperti brand Kanjang Uh, pink fun, tetapi yang ini antara yang consider paling best lah kenapa saya kata macam tu? jom, kita lihat apa model yang kita ada pada hari ini, tapi tapi sebelum itu, kepada anda yang baru sahaja mengikuti channel kami, sekarang masa untuk anda tekan button subscribe ya, alright subscribe itu free so, tolonglah ha, tekanlah button subscribe tu, alright tanpa berlengar masa, kita tengok apa model yang kita ada pada hari ini oh, hebatlah, kotak pun dah hebat nama brand um, tak tulis di sini dia ada S -E -N SEN dan juga ada inilah M24 superior performance so, dengar kata dia daripada brand yang bernama Beidou Beidou Sen lah. Beidou Sen. So model dia Sen M24. Okay. Jom kita lihat apa yang ada di dalam ini. Dan kenapa saya kata dia adalah model yang. Ataupun model M24. Yang paling best sofa. far. Buka, buka, buka. Uh. Kotak dia besar. Siap dia ada ni. Okay. Ok, ha, ni satu lagi ha. So, ini apa yang ada di dalam box So, seperti yang anda lihat Oh, memang berat lah So, dia ada bagi part-part um, yang Apa ni? Ok, dia ada bagi ni So, ini adalah dummy Dummy, plastik saja. Dan anda boleh tengok secara tembus lah Anda boleh tembus Tapi dia tak boleh nak zoom-zoom dia ada bagi peta uh, ini Ini adalah untuk anda masukkan gel ball ke dalam Mac Ini memang tanpa ini memang susah lah nak masukkan gel ball lah. So dia ada bagi lagi yang ni. Ini adalah strap yang murah-murah biasa-biasa Ada tak ada pun tak kisah lah ni ha, So ni body. Bodi ha, body dia daripada eh uh, Consider ABS lah ni ABS ataupun nylon lah yang Consider licin lah Memang licin Cuma adalah sikit lagi ini Bahagian Kepik dia tu Dia punya molding tu lah Macam tajam-tajam sikit Cuma Yang ni besi ya. Yang hitam ni besi ya, Seketul ni Untuk anda masukkan Dia punya bipod Bipod ini pun besi ya, Seketul ini besi Dan Kenapa saya kata M24 ni hebat Ataupun terbaik So far Tak lain tak bukan Adalah disebabkan dia punya ini Haa Cuba anda lihat Seketur ni besi ya eh. Semua ni besi Charging handle ni besi Ni besi Besi Besi Besi Besi Besi Dia punya chamber Ataupun silinder Dia pun besi Haa Semua besi Nampak Kalau anda boleh nampak lah. Haa Outer ni pun besi Inner tu pun besi Haa Jom kita tukar angle line Dan uh, Kita Tunjukkan lah Cara pasang dia macam mana ya, Jom Okay, so sebelum kita nak pasang tu Kita tengok-tengok sikit lah ha, part dia So yang ni memang daripada plastik lah Walaupun rupa dia cantik ya, lah, Tapi dia tak boleh nak zoom-zoom Dia memang boleh lihat tembus Tetapi dami lah ni So ni kita dah siap pasang nanti Dia baru kita pasangkan Dan lepas tu ini Mac So Mac dia ni kena masukkan secara manual So anda kena tarikkan spring ni ke belakang Lepas tu masukkan jawbo daripada lubang ni Dia boleh masukkan around dalam 10 biji gel saja. So dihadangkan untuk masukkan jawbo jenis mat lah Yang lebih keras Apa-apa yang manual punya Seeloknya pakai mat gel ball lah okay. Dan ini ha, tengok Seketul ni ya eh, Memang daripada besi lah eh. Ini dia punya bipod okay. Seketul ni daripada besi dia dah tertanda satu skru tak Takpe nanti masukkan balik Alright Dan ini pula Ini memang ada dia rubber-rubber sikit oh, Rasa rubber-rubber ha, sikit Ini pula dia ABS ataupun nylon Rasa ABS lah ni okay. Baikkan dalam Dan di sebelah sini Ini memang bersih lah Tempat untuk anda ikatkan dia punya um, Dia punya bipod Oh Malang ha, dulu. So ni tekan, selip Tapi saya tak nak pasang lah. nanti dia kacau saya buat fps testing lah. Okay dan Hero, kenapa dikatakan M24 Beito Ataupun stand M24 ni begitu hebat ataupun best sekali ha. Cuba nak lihatkan ini. ni okay. Ini memang daripada besi lah Charging board besi ini Charging handle dia besi, charging board besi ini stainless steel. Ha, kalau anda boleh nampak sini nampak ha, dia punya plunger head pun daripada metal. Ini semua metal lah trigger metal semua trigger metal. Ini pun metal, ini pun metal, rail ni pun metal. Ha, dia punya ini kalau boleh nampak pun memang daripada metal. So steketon ni memang metal, memang berat. Okay, so sekarang masa untuk pemasangan dia senang saja. So di sini dia ada bagi satu screw driver kecil, dua screw dan satu lagi yang hitam ni entah apa. Saya dah tengok-tengok macam tak tak dapat lah di mana bahagian untuk ini. So nanti dah find out kita bagi tahu. Okey. So seperti M24 juga yang ganjang punya, anda cuma perlukan selitkan yang ni ke bawah. Masukkan dia ke bawah saja dan di sini ah ha, ni ah ha, papatkan dia ha, nampak dah siap selipkan dia dan kuncikan dua skru satu di sini satu di sini kita kuncikan skru dan satu di sini Ha, ah, sebelum itu. Sebelum itu. Sorry ah. Eh. Buka balik. Alright, sorry, eh, sorry ah, sebelum itu. Ha, kalau nak buka lah contoh anda nak upgrade ke apa kan. Ha, anda bukakan skru yang ni. Tarik saja. Ha. Right, sebelum itu yang saya nak bagi tahu, ini pengeluar bagi tahulah. Dia kata kalau seller yang lain, diorang akan dapat model yang tanpa nozzle head. Okey, lah nozzle head lah. Ha, macam ni. Dia tak bagi. Saya tak sure kenapa. Tetapi kita bagi, tapi anda kena tukar sendiri. Cara tukar dia senang saja. Anda cuma perlu bukakan ini screw. Dan pasti anda tertanya-tanya, kenapa Sean tak buka siap-siap tukar? Sean malas lah. Saya aja cara buka, saya aja cara pancing. Anda pergi lah pancing. Dah buka skru dia ni, tarik saja keluar kan. Ha, nampak? Oh yo, sekotol ini stainless lo. Oh. Apa tu ini? Masukkan saja. Ha, nampak ujung? Ha, macam tu je. lepas tu ikat balik? Kalau anda boleh nampak Spring dia tak berapa besar Tak adalah tebal sangat Dan Nanti kita lihat lah FPF dia berapa So sekarang baru kita pasang balik Sama saja Selit Dan depan ni Masukkan lagi saja Alright Masukkan skru, Masukkan skru, Dikat Alright Okay So yeah, Try tarik oh. Bunyi dia Memang Kau-kau punya Okay So sekarang saya masukkan gel ball Okay untuk masukkan gel ball ni Dia bagi free saja. Buka Sorry lah, tak ada bekas lain saya guna ni je ha, Ni lah mat gel ball Bukan milky Kalau milky dia putih sikit ini dia macam luk sinal sikit dah. Cukuplah. Dan anda nak masukkan diabo, anda kena tarik spring ini. Sebab ni menu, jenis yang menu punya Mac okay, Dah tarik ke belakang, ni lubang dia Masukkan ikut depan ni Dia dah lock okay. Okay, kalau anda boleh nampak lah. Nampaklah. Dia orang dalam 10 biji saja. Cukup. Okey. So sekarang kita pergi kepada close up sikit. Dah close up nanti kita pergi kepada FPS testing lah. Oh oh lupa lupa. Sebelum close up lah kita kena timbang dulu kan. Ha sorry eh. Okey, timbang. Dan juga jangan lupa dia ada lagi yang ni ya, lah, Pipe port saya tak pasang Sebab nanti dia kacau Time fps Haa Nampak tak? 2.6 kilo Keseluruhan berat dia 2.6 kilo Dan Jumlah kepanjangan dia lah Jumlah kepanjangan dia Daripada bat Sampai depan 107 siang 107 Alright, so sekarang kita baru pergi kepada close up dan FPS testing. So sekarang kita nak mulakan FPS testing ya. Ini adalah uh, Mac yang saya sudah masukkan Jobo Mac tadi. So sekarang anda masukkan dia kat sini ya. So anda kena dengar satu bunyi klik. Nah ha, baru betul. Nah ha, dengar tak? Dia ada bunyi klik ya. Okay, dah klik tu anda kena tarik lah charging. Right saya tarik ya. Okay perasaan di tangan memang sedap. Tarik charging tu tu pun memang uh, dia tak ada macam kuat sangat. Dia macam lemah, jadi smooth je. Artinya spring sedia ada sekarang ni. Saya tak tahu fps-nya apa. -apa. Se so, spring sedia ada sekarang, dia consider bukan yang tebal lah. Artinya dia ada ruang lagi untuk anda upgrade kepada spring yang lebih tebal. Sebab sekarang dia lilek. Okay, saya try shoot dulu ah. Alright. Yang pertama dah keluar, jom kita lihat lah fps dia apa. Dua lapan 266 288 266 281 288 285 281 291 296 base alright so memang orang dalam Sepuluh, sebelas biji Tadi saya dah tembak first shot tu So dia sebelas Sepuluh biji lah artinya macam tu lah Jom kita lihat dia punya average ya. Lah. Average dia around dalam 283 Sebab 28 lebih 290 Around dalam 285 dia 290 lah So spring dia memang boleh di upgrade kan Lagi lah dan yang sekarang ada ni Memang original lah Spring original dan memang senang je Delight je kalau anda lihat lah Nah, nah, lihat saya tarik Dia delay di ke? Sedap lah ha. Nampak tak? Tak kuat pun Artinya spring ni masih lagi boleh di -aplikkan. So nak dapat fps 300 lebih kuat-kuat punya ha ni semua korang minat kan? Ha, boleh lah beli motor yang ni ya Alright cuba pun balik di belah dalam Alright so itu dia fps dia Memang menarik kan? Cun melecun lah Cuma saya tak pasang lagi lah yang ni kat depan ni okay. So, secara macam ni je lah ha. Tengok, warna dia memang jenis kayu lah Artinya dia punya color design ni kayu Memang best lah Perasan di tangan memang sedap Sebab dia 2 kilo, 2 kilo lebih lah Termasuk kalau dengan yang tripod tu Eh, bipod tu dia memang 2.6 lah tadi Tanpa dia pun around dalam 2kg lah Sebab whole Benda ni lah ya, Artinya dia punya gearbox, inner dia semua ni besi, That's why dia berat Dan perasaan di tangan memang sedap Okay Kepada anda baru sahaja Kepada anda yang baru sahaja Mengikuti channel kami ya, Sekaranglah masanya untuk anda subscribe ya Kepada channel kami Mana tahu Suka-suka so, Sean bagi giveaway untuk model ni ke ha, Tapi cara dia Saya tengah fikir cara yang Lain sikit lah Daripada yang biasa kita buat Disebabkan uh, Cara biasa yang saya buat ni, saya dapat satu komen Yang dia katakan, kalau semua orang boleh create account uh, banyak Artinya setiap seorang tu dia boleh create 10 account, 20 account, 50 account, 100 account Banyak macam tu sebagai subscriber Artinya subscriber untuk channel kita ni tak berkualiti Artinya subscriber tu banyak tapi orangnya bukan sebanyak yang tu Betul jugalah apa yang dia cakap That's why saya rasa tak akan uh, buat ikut cara biasa lagi Tapi masih lagi lah fine tune caranya yang macam mana Apapun, kalau anda minat kepada model yang ni uh, Anda bolehlah tengok nama model ni Beito Sand M24 lah So kita akan letakkan di kita punya website Ataupun kita punya Sophie sekali Tengok link di description di bawah Alright saya rasa cukup lah untuk video kali ini Memang saya rasa ini best lah Kenapa best? Ha, seperti yang saya katakan tadi Memang sebab dia sudah siap di upgrade kan Around dalam 290 fps ke 300 Memang antara yang terbaik lah sofa Dan dia takkan patah-patah lagi Sebab dia memang sudah di upgrade kan kepada full metal Apa yang anda perlu buat Maybe dapatkanlah spring yang tebal sikit Supaya dia lebih kuat lagi Dan juga satu hop up yang memang khas untuk dia ataupun sesuai untuk dia lah supaya anda mendapat tembakan yang lebih tepat dengan fps yang tinggi Ok, saya rasa sampai di sini saja saya Sean dari Pressmania kalau anda minat kepada channel kami, sila subscribe sekarang apapun, kita jumpa lagi pada video akan datang bye bye